Jeg hedder Kasper Mortensen og er leder af midler til her i Hvidovre Kommune. Vi har 41 pladser. De borgere der kommer her, kommer med komplekse øh, sygdomme, øh, og det kræver en stærk faglighed, øh, og det kræver at man tør at bringe den faglighed i spil. Hold da op, du har søgt længere i dag, Sørgård. Som medarbejder hos os, så skal du være motiveret for at gøre en forskel for borgerne. Du skal kunne byde ind med din faglighed i det tværfaglige samarbejde. Vi har komplekse borgerforløb her hos os. Det kunne være en borger, som har været immobiliseret efter en længere til og har en ernæringsproblematik. Og det har vi brug for, at alle faggrupper byder ind med hver deres specialviden, for at vi kan hjælpe borgeren på benene igen. Altså, som sygeplejerske inden for rehabilitering, der, så der er der stor pris på, at jeg kan bruge alt det, jeg har med i rygsækken fra tidligere erfaringer som sygeplejerske. Der får jeg rigtig meget af min faglighed i spil. Hej, Hej, ja. Hvordan har du det? har du Der vil altid komme nye opgaver. Opgaver, som man ikke har stødt på før. Og det kender man ikke nødvendigvis svaret på. Men så finder man svaret i samarbejde med andre faggrupper. 8 og 9 og 10. Vores arbejdsmiljø er præget af, at man løfter hinanden. At man hjælper hinanden. Man kommer med inputs. Man lærer af andre fagområder. Det er helt konkret den måde, jeg mærker det på. Så der bliver også taget ansvar for min indsats hos mine kolleger i det sygeplejefaglige. Og det er en stor gevinst for borgeren. Det, der er rigtig rart at lykkes med, det er, når man får borgeren til at ændre sit mindset. Fra at være meget opgivende til at tro på, at man kan faktisk godt kan øh, komme op og kunne en hel masse igen. Øh, hvis ikke nå det, man kunne før, så i hvert fald stræbe efter at komme tæt på. Man får lov til at tage ansvar, for borgeren kommer ind ad døren, og vi siger goddag til borgeren tager at fra herfra igen. Du får lov til at tage ansvar for alt, hvad der sker i den mellemlæggende periode, sammen med de andre faggrupper. Og, og det der er ved det, det er, at vi får så mange forskellige borgere med så mange forskellige problematikker, så vi bliver hele tiden kloge på et eller andet, og vi bliver aldrig færdige med at lære. Og det er det, der er sindssygt spændende ved at arbejde på midlertidig døgnrehabiltag. Vi lykkes her i huset, når vi sender borgeren hjem med fornyet tro på livet.